أهلا وسهلا فيكم بأول فيديو على قناتنا قناتنا اسمها RH Chemical Family أنا اسمي ياسمين وتخصصي Chemical Biology كيميا حيوية معكم ريم عمرها أربع سنين ونص وهي بصف KG1. KG1 حتعرفكم على كل شي جديد بقناتنا حتشاركوا معنا بالقناة وحتتفرجوا على تجاربنا ولا تنسوا تعملونا لنا لايك شير سبسكرايب يا ريم حكي لنا اليوم اول تجربة لك تجربة شو تجربة الفلفل فلفل تمام فلفل احكي لنا المقادير ساحل. فلفل ساحل مي صابون صابون سائل تمام تفضلي اول شي بنقول بسم الله بسم الله طبعا مي عادية بحرارة الغرفة قلنا هلا فلفل كتير جوات الصحن وحتحط اصبعها من دون صابون صار شي يا ريم؟ لا طيب حطي اصبعك بالصابون شوي صغير بدون ما ينقف ايوه هاي في شي؟ لهذا الاطفال دائما يغسلوا ايديهم بالصابون عشان يتخلصوا من الجراثيم مثل ما صار بجزيئات الفلفل هربت من الصابون اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا بالفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك شير سبسكرايب